Pozdrav društvo! Evo sad je 6 sati ujutro. Danas vas vodimo na skijanje na Bjelašnicu. Ništa nismo isplanirali, samo smo rekli ide Ostanite do kraja videa da vidite šta će se desiti. Evo ga, znači 9. januar 2022. godine. Šešt sati 20 dvacet minuta, došao sam na HIF-a, petrol u olovu, sada će da sjede moj prijatelj i gaz u planine. Eskije su namontirane, evo i Kenana, i udijemo se u nastavku puta. <tipod> jela dolazi na onda plato babino rdola saćemo smješt pozovo pa ćemo se sve složiti ovako gledajući biće idealan dan za skijanje otvaram sezonu jer ja, sezonu za nas Ubezvijedili smo ski pas, kupili smo prvog pad, kupili damno za kritamo žene, bro, ovo ja, ovo nemoj smo. Pa nek daju mi znamo, nek svi. S ju istim problemima. Pa ja. Evo, pađu, Karol dizer. Novi can't wait to You should call a please. Now I even can't breathe. You'll have to hate me true me. Volaregužvada liftu kovara, što manje zica, manje noge pogužite. Dalas docec tu. Yeah. очку bod relini idevi ourako ja, sugru jo deo Ovo je čovjek koji je 20 godina nakon prvog skijanja znači prvo skijanje pa 20 godina nakon ovovo je drugo skijanje gledaj šta radi a dotad je bio borde idem odlično pozdravljamo vas oni koji razmišljaju da li skijati monasti hey me me when stars you been believing all the things with the stars feel you no one can you all all pause pause Bojero With me baby I like you so badly just posto na se Evo, malo nas sidrovoza. Sidrovamo kobrodori. A nije do sada. Nijemamo neke alternative. <zorik> već 15 sati ili 3 sata posle podne odlučili smo da zapravimo kraj za danas pozdravljamo vas sa među stanice i Jado vidimo se 16 sati i 2 minute krijećemo sa platova Bavinovog dola ja Keno smo se satrali od skvijala na doćemo neka Ako Bog da vidimo se u drugom priliku, zapratite nas, lajkujte nas, komentarišite, pišite, ako vam se ne sviđa, dislajkujte. Uživajte u čarima, bjelaštci.